Taixo, ongi etorri izan daitez pelausari ez kanalera. Berrota 35 eta 35 artean zaude eta teknologia berri buruz gehiago jakin nahi duzu? zorionak, lekuok ira etorri zena. Gure kanalean informatikaren inguruan segurtasuna bermatzeko bideoak ikusi ahal dituzu. Adibidez, phishinga, Google kontuaren konfigurazioa edo zabatze seguruaren ingurukoak. Amaitzenko, gure bideo guztiak Creative Commons lizentziapean daudela adierazi nahi dugu, zehazki CC by lizentziapea.